Αν υπομονώ για τους παγκόσμιους αγώνες Ευτυχιοποιούν όλο τον κόσμο με τη μία. Εντάξει, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά 26 κουτιά για με καρύδα Ε ναι, αφού είναι το επίσημο σνάκ των αγώνων, μαμά Ναι, Σάλλων, αυτό τρώνε οι αθλητές Εντάξει, θα πάρω μόνο δύο κουτιά Δεν θέλω να αρχίσετε έτσι. Τρέλες Πανικοπληθεί. Να πανικοπληθούμε. Πανικοβάρνουμε. Να πανικοπληθούμε. Συγγνώμη. Μα τι συμβαίνει εδώ. Ναι, οφερμένη, είσαι στην πόλη. Είναι η κατάρα της πριγκίπισσας του <συγνώμη> Αυτά είναι παραμύλια. Αλλά η παχωθεί, έλα, είναι και πλησιάζει. Κάθε τέσσερα χρόνια είναι λιμός. Καλύτερα να στοχάρετε πριν φτάσει Φασόλια κονσέρβα, κρέα κονσέρβα, Πού είναι τα γκίτια, τσεκάρι γκάτσα! Είμαστε τυχεροί που ειναι τα γκιτια με γκατσα ειμαστε τυχεροι που βρηκαμε για αυτά! Όλοι έχουν φρικάρει με αυτή τη θύαλα! Όχι μια οποιαδήποτε θύαλα, Μόλι η κατάρα της πριγκίπισσας του Πάγου! Άκουσες την πάτη, είναι μόνο ένας μύθος. Όχι, είναι αλήθεια. Ε? Ο, βλέπω δεν έχετε ακουστά την ο κόσμος έβλεπε χάζα πράγματα, όπως το καλλιτεχνικό πατινάς. Η Σόνια Τένις ήταν η πριγκίπισσα του Πα. Ένα κορίτσι από τον Βάιτον έγινε διάσημο πλάγματα. Έφτασε μέχρι και τους παγκόσμιους αγώνες. Και πήγαινε για το χρυσό όταν έπεσε στο τελευταίο της ε, στριφογύρισμα. Τριπλό άξελ είναι. Αυτό ήθελα να πω. <ΣΣ> Έχασε μετάλλιο, καρχέρα και το αριστερό της πατινή. Μιλάμε για κολοσιέα ταπείνωση. Και τώρα, κάθε 4 χρόνια στους παγκόσμιους αγώνες, το φάντασμα της τη Λίμνη Βράιτον, επειδή μια φοβερή χιοραφίελα αποκλείει ολόκληρα την πόλη. Θα είναι φρικτό να πρέπει να ζει τη χειρότερη στιγμή της ζωής σου ξανά και ξανά. Να αυτομαστηγώνεσαι επειδή δεν πέτυχες ένα άλμα. Ενώ βασικά προσγιώνεσαι στην άκρη μιας λεπίδας. <χω> <χω> <χω> δηλαδή, έτσι φαντάζομαι ότι θα νιώθει αυτή τη στιγμή. <χω> σωστά. <χω>